Замість маршруток автобуси. У Хмельницькому на маршруті номер 29 від сьогодні почали курсувати великогабаритні автобуси. Обійняв столицю на життя на Хмельниччині, заради чого житель Києва покинув роботу та житло у великому місті та оселився у Кам'янці-Подільському. Подарунок від королеви. У Меджибужі досліджують чотириметрову піч 16 століття, що зображено на кахлях знахідки. На маршруті номер 29 Катіон Озерна і в зворотньому напрямку замість маршруток від сьогодні курсують великогабаритні автобуси. На такі зміни житель обласного центру Андрій, каже, чекав з нетерпінням, бо громадським транспортом користується регулярно. Дуже добре, якби так все було. Просторно, не горбися там, не стисло, завжди так було краще, комфортніше. Я в місті живу давно вже, тому я знаю, що коли великі автобуси, це краще, ніж маленькі бусики. Це моя така думка. Щодня цим маршрутом їздить жителька Хмельницького Анна Яцюк. Говорить, великогабаритним автобусом пересуватися більш комфортно. Я дуже задоволена тим, що на 25 маршруті з'явився такий великий міський автобус, тому що особливо в час пік, коли дуже багато людей з дитиною незручно після садочка їхати, а так місця багато і взагалі дуже комфортно стало На маршруті номер 29 обслуговуватимуть пасажирів шість великогабаритних автобусів замість 12 мікроавтобусів, розповідає перевізниця Валентина Мороз. Згідно виконавчого комітету, рішення виконавчого комітету було запропоновано і вирішено, щоб маленькі автобуси спринтера замінити на великогабаритні. Ми цю як би сказати, пропозицію, просьбу міської ради обдумали і все-таки вирішили замінити. Від 30 до 35-40 тисяч євро такий автобус коштує. Великі вкладення, зрозуміло, але розвиватися потрібно. Пасажиромісткість від 37 до 44 сидячих і 60, ну, вгалом 100 чоловік. За маршрутом номер 29 пасажири можуть з Озерної дістатися до Катіону через Дубово і назад до Озерної, де й буде кінцева зупинка. На таке кільце потрібно витратити 1 годину 15 хвилин, каже Валентина Мороз. Сьогодні на кожному автобусі в нас представник їздить. Ми записуємо час на кожні, ну, проміжковий промі, час між зупинками і відслідковуємо, чи автобус встигає. Ну, сьогодні ще третій день Свят і не таких заторів багато немає в місті, але сильно треба деякі моменти відпрацьовувати. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, у будні автобуси їздитимуть з інтервалом у 15 хвилин. Тут треба розуміти, що після цього ведення, звичайно, часові рамки або інтервали руху цих маршруток, точніше вже автобусів, будуть значно більшими. Графіки так само розроблені, їх можна подивитися на розклад ін'ю там, де є хмельницькі, всі графіки. Тобто це треба врахувати при користуванні 29 маршрутом. Чиновник зазначає, в обласному центрі малі маршрутки планують поступово замінити великогабаритними автобусами, але не у всіх мікрорайонах. Тому ми не розглядаємо введення більше малого габаритного транспорту в місті, всі ті нововведення, які будуть, вони будуть стосувати лише введення великогабаритних транспортних засобів в місті. Ті маршрутки, які будуть зняті з 29 маршруту, вони підсилять інші зараз діючі маршрути. Звичайно, це тривалий процес. І... Також можна сказати про те, що маршрутки всерівно в місті, місті лишиться, тому що є деякі мікрорайони, які все ж таки не зможуть прийняти великий габарит. Для прикладу дальні гречани або книжківці там важко буде курсувати великому габариту. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Так на гончарному колі зі старої пральної машинки працює художник-кераміст Сергій Хівріч. Чоловік розповідає, гончарною майстерністю почав займатися сім років тому. Останні роки проживає у камінь. Подільському, де більше часу віддає улюбленій справі. До того, як я почав цим займатися, я займався маркетингом і рекламою. Працював у Києві, у найкращих агентствах України. Сергій Хівріч каже, майстерню облаштував у гаражі. Тут зробив ремонт власноруч. Поставив полички, на яких сухнуть вироби, стіли з фарбами для них. Все, що ви тут бачите, в принципі, майже все. Це все зроблено з вторинних матеріалів, я все купував на свалках, у нас тут є свалка, я часто туди приходжу, там є багато цікавих речей. Щоб у виробі в стінках не було похірців, бо воно нагрівається в пічці, то... Ну, тисяча градусів тильний опол. Сергій Хівріч показує, як вимішувати глину перед роботою з нею на гончарному колі. Чоловік розповідає, ця глина залишилася від тієї, що купував у Слов'янську Донецької області. За його словами, через повномасштабну війну глину звідти не привозять. Це МКФ-2. Зараз такої глини вже ніде не знайдеш, на жаль. Але у мене ще є трошки запаси, плюс я можу переробити, у мене є відходи, які ще можна переробити. Вона була технологічно зроблена, вона була вакуумована, там вже в ній не було ніяких пухірців, там були чіткі характеристики, до неї легко було підібрати глазурі. Після вимішування глини її майстер змочує водою та формує виріб на гончарному колі. Глина, розумієте, взагалі гончарство – це така справа, яка не терпить суети. Тобто, якщо я десь надавлю на неї і спробую зробити щось швидше, ніж це потрібно, чи на, ну, на що вона здатна, так, то вона просто або лусне в пічці, або ще щось. Таку пічку Сергій Хівріч також змайстрував сам. Температура в ній може сягати більше тисячі градусів. Тут вироби тричі опалює майстер. Це звичайна бочка з нафтопродуктів, там внизу термопарка, яка підключена до електронного термометра я можу бачити, яка температура знаходиться в печі. Я опалюю три, три години – це утильний опал і три години – це вже лазурований випал. Для виробів із глини потрібні гончарські фарби. Свої вироби майстер продає та дарує. Найбільше виготовляє посуд, тарілки, кухлики, також маски. Скільки вже зробив їх, чоловік не каже, бо не рахував. Деякі вироби оздоблює малюнками. Для мене це все ще дуже дорогостояче хобі. Але я сподіваюся, що я не хочу вже повертатися в в Київ. В Київ. Я не хочу жити у великому місті. Я не хочу працювати в офісі. Я не хочу стояти в пробках. В майбутньому Сергій Хівріч каже, мріє відкрити свій онлайн-магазин. Вікторія Мальник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Вперше для широкої публіки ми хочемо презентувати вам проект Подарунок королеви.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 з роду міланських герцогів, а їхніми гербами було чорний орел і змія, яка ковтає немовляві. Тоді ми зрозуміли, що це не просто кахлі, не просто піч, а це подарунок королеви. Олег Погорілиць каже, польська королева подарувала піч власнику Меджибіжського замку Миколі Синявському. Микола Синявський був коронним гетманом і керував всіма прикордонними військами корони польської.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 За словами Олега Погорільця, науковці висувають припущення, що піч у Меджибірському замку була встановлена у середині 16 століття. Михайло жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.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 Ну... No.